Jag ser fram emot hösten och det här läsåret för jag tycker alltid att det är en glädje att få möta mina elever och mina kollegor och arbeta tillsammans. Jag är glad varje dag jag åker till jobbet för jag trivs otroligt bra med det här yrket. Och det hoppas jag att du också gör för du har verkligen valt rätt yrke. Mina tips inför en bra hösttermin eller ett bra läsår. –är att man direkt börjar med lärandesituationen när man kommer in i klassrummet. Att man inte leker alldeles för länge, utan att man startar med en lärandesituation– –där barnen förstår varför vi är i skolan, och vad de ska göra här– –och vad målen är med att vara här också. Då får eleverna fundera själva på hur de lär sig– är man medveten om det, då är det åter till lärandet. Hur lär jag mig, för att vi är alla olika och lär oss på olika sätt. Någon lär sig kanske genom att pararbete, någon lär sig genom genomgångar, någon lär sig på något annat sätt. Därför är det viktigt att komma igång med lärandet i klassrummet på en gång. Och få eleverna får fundera tillsammans på frågorna. Hur ser man att en elev lär sig? För du gör man det här också, lärandet för eleverna igen, hur lär jag mig? Och se de andra det, då kan man också hjälpas åt. Hur var det du lärde dig? Hur gjorde du att man också kan ja men, samarbeta på ett väldigt, väldigt bra sätt? Ett tips också är att komma igång med att skapa det trygga klimatet. Och det gör man ju hela tiden, men nu har ju eleverna varit lediga länge och kommer samman igen. De har vuxit, det har hänt saker i deras liv, de har utvecklats på många olika sätt. Så då måste man också lägga tid på att skapa ett tryggt klimat som har fokus på lärandet samtidigt. Så att man kan återkoppla till det hela. Men jag ska känna mig trygg i det här, jag ska känna att jag kan fråga när jag inte förstår. Jag ska kunna liksom delge mina kompisar med det jag kan utan att någon tycker att... Ja, Ja, men att man blir, där ja, men du kan alltid, du får alltid svara. Det är inte så utan man jobbar gemensamt. Därför jobbar jag med kooperativt lärande som jag tycker är väldigt viktigt för både gruppsamarbetet och att lära sig att känna sig trygg. Där man får alla elever att delta. Även den tysta eleven gör sig hörd när man samarbetar på det sättet. För att kunna hålla en bra undervisning och få eleverna intresserade och motiverade till att lära sig så bottnar det i en grundplanering som jag som lärare måste ha. Jag gör en grov planering som jag håller mig till och därefter finjusterar jag, beroende på elevernas förkunskaper, beroende på deras intressen som är kopplat till kunskapskraven och centrala innehållet. Och gör jag det tydligt för eleverna och visar att det är här målet vi ska mot, då blir de också trygga. Eh, grundplaneringen gör ju också att jag som lärare får ett ganska bra lugn. Jag behöver inte bli stressad i olika situationer, utan jag förhåller mig till det här. Jag vet att jag har mina styrdokument som jag använder mig av i min planering för att få eleverna att klara kunskapsmålen och kraven som finns i skolan. Jag tycker också att kollegialt lärande är väldigt viktigt och att där lär man både känna sig själv och sina kollegor och det får inte styra av någon fin prestige att man ska klara allting själv. För det gör vi inte, utan vi måste ta hjälp och våga visa när vi inte orkar eller inte förstår någonting eller behöver utveckla någonting. eller är osäkra på någonting som vi ska lära ut, då måste vi våga ta hjälp av våra kollegor för så känner ju alla att man behöver den här hjälpen. För att klara av det här otroligt roliga, fantastiska arbetet så är ju kollegorna väldigt, väldigt viktiga. Det som jag ser som en utmaning för mig eller jag vill lära mig mer om och bli bättre eller ha mer kunskaper i det är när det gäller Teams, att kunna arbeta med det tillsammans med mina elever på ett bra sätt, som också skapar det här lustfyllda lärandet. Och jag känner att jag kan lite grann, men jag behöver kunna mycket, mycket mer. Och där har jag mina, också mina kollegor till hjälp. Men för att kunna stötta alla varandra så behöver jag kunna mer om Teams. Så det tänker jag lägga mycket fokus på när det gäller min egen utveckling, kunskapsutveckling inom mitt arbete just nu.